Jeg tror da ikke, at jeg ville være kommet hele vejen til slutningen af kandidaten, hvis vi ikke havde haft en anden. Altså som sprogfag tror jeg, at det betød. altså utrolig meget. Altså fuldstændig afgørende for mm. at, holde, at holde skolen i vandet i forhold til at lære et sprog og bruge et sprog. Jeg har aldrig nogensinde fået det ud af den her uddannelse, hvis ikke vi havde haft forskellige styrker og svagheder. Så det der med at kunne Hjælpe hinanden op til eksamenerne har betydet helt vildt meget, og hjælpe hinanden med at holde fast i studiet i løbet af studietiden har, har givet rigtig meget. Men jeg tror en stor del af det jo også at være hinanden igennem det socialt. altså ja, helt vildt. <laughs> måske rigtig meget socialt. <laughs> vi, var, vi var rigtig gode til at øh, lave alle mulige ting, der ikke havde noget med studiet at gøre, imens vi studerede. Og det er nok også derfor, at vi kender hinanden så godt nu. Mm. Så os, der fandt ud af at få et socialt netværk eller ja. socialt fællesskab med hinanden, er faktisk alle os, som faktisk fik en bachelor, og har kommet igennem det, og som mm. stadig har kontakt i dag, så jeg tror jeg, det er okay. meget, altså meget mere mm. centralt, end jeg lige husker lige nu egentlig, at vi ja. har fuldtidsad. Ja. Når jeg tænker tilbage på at være 19 år gammel, og lige være startet på universitetet, eller man er da også blevet voksne sammen,